Τι κάνει όταν έχει μία αναπάντη. Γεια σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο τύπο διαχείριση χρόνου. Αν κάποιο τηλεφωνήσει, αλλά δεν αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή σου, μην τον πάρει πίσω. Εκτό φυσικά αν είναι κάποιο συγγενή ή κάποιο πολύ κοντινό φίλο. Αν το τηλεφώνημά του δεν ήταν αρκετά σημαντικό για να αφήσει μήνυμα, τότε δεν είναι αναγκαίο να τηλεφωνήσει. Η εξαίρεση σε αυτό είναι τον έχω δεύτερη αναπάντη. Ξέρω ότι κάποιοι δεν είναι συνηθισμένοι στο να αφήνουν μήνυμα σε έναν τηλεφωνητή. Οπότε αν δω ότι είχα παραπάνω από μία κλήση, τότε πιθανόν θα πάρω. Εσύ όταν έχει μια αναπάντητη, συνήθω παίρνει πίσω ή όχι, και γιατί. Παρεπτώσει, αν θέλει να μάθει πώ να γεμίσει την ημέρα σου με τι πιο παραγωγικέ και αποδοτικέ δραστηριότητε, έχω ετοιμάσει ένα 40 λεπτό βίντεο, είναι δωρεάν, στο οποίο εξηκόποιε είναι οι δραστηριότητε που χρειάζεται να κάνει αν θέλει να γίνει ο δικτυωτής του μέλλοντο και πώ μπορεί να αυτοματοποιήσει κάποιε από τι δραστηριότητε τη δουλειά, μεταφέροντα από offline σε online. Μπε στο futurepro.gr.gr futurepro είμαι ο Θοδωρή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου!